الموظفون يريدون فقط خمسة <متصفيق> عشر. كلمة إيرث أو حتى كلمة جوجل قد كُتبت طريقة غير صحيحة. كمان ترى. الكلمة الصحيحة تكتبها كذا. كذا يكتب حرف الراء سبحان الله عاش ألف سنة تقريباً في الهجري وخمسطعش سنة في الميلادي